سيطة البنات يا مقصلة يمو العيون متكحلة سيطة البنات يا مقصلة يمو العيون متكحلة نطلق وجابك تتقالي نجي معك تزعلي نطلق وجابك تتقالي جمعات بكت زعلي قول إيه سورة جوة في قلبنا صورة في برواز من دهب نطلب ودارك تتقلي نيجي نعك بك تزعلي نطلب ودارك تتقلي نيجي نعك بك me